Kulcsárongya vagyok, Én, um, január óta gyakorlok intenzíven, úgyhogy egyéni órákkal, és um, hát július óta még intenzívebben, hogy, hogy már a fél éveket is csinálom, tehát így naponta egy órát gyakorlok most már. Um, Hát az igazság az az, hogy, hogy egészen júliusig, igen, nem éreztem semmi változást az életemben, viszont szóval most július végén, illetve július elejétől érzem azt, hogy, hogy valami nagyon beindult intenzíven. Um, hát először is uh, emberek kezdtek el leváldi rólam, akik, akik csak így szívták az energiámat, a másik pedig az, hogy, hogy az életkedvem, az úgy, az úgy elkezdett visszajönni, tehát az utóbbi, nem is tudom hány évben, három-négy évben én, én azt éreztem, hogy, hogy annyira nincs értelme az életnek, hogy, hogy még ha valami jó dolog is történt velem, én azt éreztem, hogy oké, okay, ez most tök jó, aztán elmúlik, és akkor utána mi van. És ez itt teljesen elmúlt. Tehát, hogyha rosszul érzem magam, rossz napom van, akkor sem azt érzem, hogy szar az élet, és, és nincs, nincs kiút, hanem hanem azt érzem, hogy, hogy de igen, és oké, okay, ez most egy rossz időszak, de ez, ez jobb lesz, tehát ez abszolút visszajött. Um, júliusban, amikor jöttem, hát én Stockholmban lakom, és, és azért is járok uh, haza gyakrabban, most itt tudjunk gyakorolni csoportos órákon. És amikor most júliusban jöttem, akkor én nagyon megnyomtam ezt, tehát egy annyi csoportos órára mentem amennyire csak bírtam. És uh, én úgy érkeztem, hogy én teljesen jól voltam mellőve. Tehát krónikus fáradtság, mellékveség, kimerültsége. Uh, nekem egy nap úgy nézett ki, hogy felkeltem, mert mentem dolgozni, és, és nekem napközben le kellett feküdnöm, aludni, legalább egy órát, fél órát. Um, és ez is, ez is így megszűnt. Tehát végig tudom vinni úgy a napomat, hogy, hogy nem kell lefeküdnöm, aludni. Um, hát talán ez. Ja, igen, és a, a testtartásom az, ami még kezd javulni. Tehát én, én nagyon. Ez a homorulat, ez nekem így eléggé látszódott. És, és sokan mondták nekem, hogy én úgy megyek, hogy így, hogy így ugrálok. És itt is előre dölteni. És ez most így kezd így húzódni, és, és a talpamon állok. És így talán ez az, ami megy. Köszönöm szépen!